Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bu gün el siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Vəhicadə. <Sessizlik> Axaqp rəhbərliyindən daha 3 nəfər həbs olundu. May 25-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbər funksionerlərindən daha 3 nəfər həbs edilib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi və fəalları məlumat paylaşıb. Bəlli olub ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəiyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmov, partiyanın gənclər komitəsi məclisinin sədri Ruslan Nəsirli və Nərmanov şöbəsinin sədri Qarabağ qazisi Babəkəsanov həbs edilib. Onların evlərində aparıldığı da bildirilir. Yayılan məlumat Aqil Əli Məhərrəm yaşadığı evdən çıxarkən saxlanılıb. Ruslan nəsirli isə saat 16.00 radələrində gəncədə qonaq olduğu dostu ilə həbs olunaraq Bakıya gətirilib. Babək əsəlinin hansı şəraitdə həbs edildiyi haqda isə məlumat yoxdur. Bakı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin İlqar Məhmədovun işi ilə bağlı ikinci qərarını yerini yetirməkdən yayınacaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədovun işi üzrə ikinci qərarın icrası üçün verdiyi müddət iyunun 5-də başa çatır. Amma hələli Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə hansı addımlar attığı və hakimiyyətin onu həbsdən azad etmək niyyətinin olub-olmadığı məlum deyil. Azərbaycanda yaranmış təcrübəyə əsasən, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin cinayət işləri üzrə qərarları Azərbaycan Ali Məhkəməsinin pleniumu tərəfindən icra olunur. Ali Məhkəmədənsə bu məsələ ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Ləvb edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazimiyinin generalı Akif Çordaroq bəraət tərəb edir. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin sabiq rəisi general Mayor Akif Çovdarov və digərlərinin barəsində olan Hökumdan verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçilən prosesdə Akif Çovdarov çıxış edib. O, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra Dövlət İddiançısı çıxış edib. 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanılmasına tələb edib. Məhkəmə heyəti mayın 29-una dək müşavirəyə yollanıb. Nida İdarə Heyətinin üzrün Məhsul Əskərin Əfqa Muxtarlığı ilə görüşünə icazə verilməyib. Heç bir əsas gətirilmədən sənədləri geri qayıtardılar. Nida idarə heyətinin üzvü, Maksud Əskər, Əfqan Muxtarlığı ilə görüşə etdiyini, lakin heç bir əsas gətirilmədən buna icazə verilmədiyini bildirib. Bugün Əfqan Muxtarlığı ilə görüşmək üçün 16 sayılı cəza çəkmə müəssəsinə getmişdik. Görüş üçün bütün prosedurları keçəndən sonra sənədləri gətirib qayıtardılar ki, buna icazə verilmir, deyə Maksud Əskər sosial şəbəkələrdə yazıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər salam yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamın